Dél-Indiába utazva újra és újra alkalmam van megtapasztalni, milyen csodálatosak is az indiai emberek. Szeretetre, békére törekszenek, a hitüket élik meg, imádkoznak, meditálnak, mantráznak. Számos olyan blokk és elakadás van a mi európai világunkban, ami talán fel sem merül, vagy ha mégis sokkal ritkábban jelenik meg. Igyekeznek a jót feltételezni egymásról, próbálják keresni azokat a lehetőségeket, ahol segíthetik egymást, ahogy jobbá tehetik az életüket. Hiszen látják és értik, hogy mindegyek vagyunk, az Isten ott van, mindannyiunkban. És azáltal, ha segítünk valakinek, az végül az egész emberiségnek, és így benne saját magunkra is hatással. Ha igyekszünk óvni mindazt, ami fontos, ami szent, ami a még belső kultúránk és hitünk része, azzal tehetünk a legtöbbet azért, hogy az utánunk jövő generációk is egy épp, jó működő földet találjanak, ahol meg lehet élni mindazt a belső értékrendet és kulturális világot, ami bennünk van. Javaslom neked is, hogy próbálj minden nap tenni valamit a családodért, a barátaidért, Gondolja földre, és keres meg azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudod te is megragadni a napot, hogy a mai napon is valamiben jobbá váljon a világ.